اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ہمیشہ رہے فریش اور آپ سے ہر کوئی ہوتا رہے امپریس تو آپ کو میں آج جو بتاؤں گی آپ نے وہ کرنا ہے تو ویڈیو کو دیکھیے گا اینڈ تک کہ آپ نے کیا اور کیسے یوز کرنا ہے جس وجہ سے آپ کا فیس جو ہے وہ بالکل فریش دیکھے گا اور سارے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے چوبیس گھنٹے تک آپ کا فیس بلکہ اٹتالیس گھنٹے تک آپ کا فیس بالکل ویسا رہے گا جیسا آپ نے جیسے ہوتا ہے کہ لوگ پروڈکٹس یوز کرتے ہیں کوئی بھی کریم لگاتے ہیں تو ان کا فیس فریش لگتا ہے یا وہ شاور لیتے ہیں تو ان کا فیس فریش لگتا ہے فریش فریش فیل کرتے ہیں لیکن کچھ ہی گھنٹوں میں تین سے چار گھنٹوں میں جیسے ہی وہ تھکتے ہیں یا کسی ہی کام کی ٹینشن ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ بالکل ٹائرڈ ہو جاتے ہیں ان کے فیس سے فریشنیس ہٹ جاتی ہے تو آپ کو میں آج بتانے لگی ہوں ایک ایسے پروڈکٹ کے بارے میں ہے جو کہ ہے نارتھ فور مین کا اور فلیم کا پروڈکٹ ہے اس یہ ہے اپنی ایک فیس جیل جو کہ آپ جب اپنے فیس پر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا فیس بالکل فریشنیس رہتا ہے ابھی میں آپ کو اس کا جو ہے اسٹرکچر دکھاتی ہوں کہ کتنا ہی زیادہ امیزنگ ہے بالکل ایسا نہیں لگتا کہ آپ نے فیس پر کچھ اپلائی کیا ہوا ہے کچھ بوائز یہ کہتے ہیں کہ وہ ہیپڑا کہ اب ہم بھی گرلز کی طرح اپنے فیس پر میک اپ کرنا شروع کر دیں خود کو فریش دکھانے کے لیے تو ایسا کچھ نہیں ہے بوائز کے لیے اسپیشل پروڈکٹس ڈیزائن کیے جاتے ہیں جو کہ ان کے فیس کو سوٹ کریں اور جیسے کہ یہ ایک جیل ہیپڑی یہ نہ تو کوئی بیس وغیرہ ہے لیکن اسے سے آپ کے فیس پہ لگانے سے آپ کا فیس بالکل نیٹ اینڈ کلین رہے گا اور آپ کا فیس جو ہے بہت ہی زیادہ فریش رہے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی فروگرنس جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مزہ ہیں میں اس کے پیچھے فلیٹ ہوں میں نے اپنے سارے بھائیوں کو میرے الحمدللہ بھائی چار, چار بھائی ہیں میں نے چاروں بھائیوں کو ایڈوائس دی ہوئی ہے کہ وہ یہ بائی کریں اور میرے ایک بھائی لے چکے ہیں اور انہی کے ہی پروڈکٹ کا میں وہ جو ہے وہ کر رہی ہوں ریویو دے رہی ہوں ٹیٹوریل دکھایا میں نے آپ کو اٹس ریئل امیزنگ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا اور اگر آپ لوگ بھی یہ یوز کرنا چاہتے ہیں یا مجھ خریدنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا نہیں تو دوسری ویڈیوز میں میرے جو ہے واٹس نمبر وہ بھی شن ہوتا ہے آپ وہاں پر بھی مجھے میسج کر کے بتا سکتے ہیں خدا حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں